من على هام السحايب والغمام لكن نزفت الشعر يا بنت الكرام بالمحبه هو الدحايا والسلام يا الغالي يا جنان هنيكوم يا بنت من وربيتك باسمك يقوم منزل مبارك عسى دايم يدوم يا فاطمه بنت العمر من على هام السحايب والرمام لك نزف الشعور يا بنت الكرام بالمحبه هو والسلام يا الغالي يجينا نهنيكوا اليوم فرحتنا مثل مثلوب للمطر عم داخل بيتك الحب الفخر مبروك بيتك والفجر إكن في الشعر يا بنت الكرام بالمحبه والتحايا والسلام يا الغالي يا جنان اهلي قول ايتها بجهودها قاموا كمل لا مصيرتها انت قول فعل اشهد انها ربت وشالت حمل واليوم تجني بطيبها بظل فعول واليوم تجني بطيبها بظل على هام السحايب لكن زفا الشعور يا بنت الكرام بالمحطة هو التحايا والسلام يا الغالي يا جنان هل نكون شيخة على اسمها شيخة من زبا يا بنت الكرام بالمحبه هو الدحايا والسلام <تصفيق> يا الغالي <يجينا> نهني <تصفيق> يا نهنيك و يا ترانا كلنا حولك حضور منزلك بالخير جعل في سرور يا عسل فراحي بهدا تدور يا عسل مينك على الصحة تطول يا عزاس مينك على الصحة تطول من على شنو الشعر يا بنت الكرام بالمحبه هو الضحايا والسلام يا الغالي يا جنان هنقوم يا بنت من وربيتك باسمك يكون منزل مبارك عسى دايم يدوم فاطمه بنت العوايد والسلوم جعلها تسلم وامانيها تنو جعلها تسلم وامانيها تنو من عليها هم صفحتنا مثل وقت المطر يا عمي داخل بيتك الحب الفخر مبروك بيتك والفياضي القمر منزل بالخير جعل ما يزول منزل بالخير اجعل ما يزول من على هام السحايف لك لكن زد الشعر يا بنت إذا أتهمت <متحدث> جهودها قاموا كمل آلا صيلتها تلزا قول فعل أشهد إنها ربت وشالت حمل تجني طيبها في ظل فعول تجني بطيبها في ظل فعول من على هام السحايب والغمال اذن على اصلها شيختك كلنا حولك حضور منزلك بالخير اجعل في سرور يا عسى الافراح به دايم ويا عسى على الصحة تطول يا على الصحة تطول من على هام السحايب والغمام لك نزف الشعر يا بنت الكرام بالمحبة والضحايا والسلام يا الغالي يا جنان من وردتك باسمك يقوم، منزل مبارك عسى دايم يدوم، ما بين العوايد والسلوم، جعلها تسلم وامانيها تنون، تسلم ومانيها تنون من على ما السحايب، بلغمات، جريدة السحايب، قصايد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج، مدح، تراحي